Ялинки з ринку і лісу. Чи зросла цього року вартість новорічних дерев? Понад 200 подарунків напередодні Святого Миколая роздали у двох спеціальних школах Хмельниччини, хто став благодійником для дітей. По півсотні років хмельничанин презентував власну колекцію новорічних іграшок в обласному центрі, де можна подивитися раритети.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 Станом на 14 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 96 тисяч російських військових. Противник втратив 2970 танків та 5937 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1931 артилерійську систему, 404 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1617 безпілотних літальних апаратів та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 одиниці, спеціальної техніки – 171. За 294 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. до спеціальної школи в Антонінах завітав Святий Миколай з помічниками. Привезли подарунки, про які діти просили у своїх листах, які щороку пишуть і передають до благодійного фонду Карітас в рамках щорічної акції листи до святого Миколая». Я зі своїми помічниками перечитали ваші листівки, і, звичайно, мене дуже радує, ми привезли вам. Все, що ви хотіли. Вихованці школи декламували вірші. Святий Владико Миколаю, тебе я прошу і благаю, ти нашим родичам дай силу, щоб виховувати нас могли. А ще співали патріотичних пісень. Часто стає, діти поспішили відкривати пакунки та перевіряти їх в міст. 14 річний Тарас каже, отримав подарунок те, про що давно мріяв. Хух, ну що сказати, я вже нарешті, так сказати, дочекався цього моменту, коротше, я замовився того Миколая радіоколонку, хоч я взагалі мріяв про таке, бо тому що я тепер буду і радіостанції слухати, і музику, і флешки слухати. Я хочу, щоб нарешті закінчилася ця війна, щоб ми жили в мирі, злагоді, і щоб, і щоб усіх деяких теж буде мир, спокій, і щоб ми перемогли і темряву і все і все буде Україна. Дев'ятирічна Крисіна розповідає також отримала мріяні подарунки. Костюм TikTok і кросівки, конфіти, часи на руку, і це я мріяла собі. Отець Андрій, священник Української Греко-Католицької Церкви в Антонінах, який завітав на свято каже: "Дітям важливо вірити у диво". І ми хочемо, щоб діти отримували цю радість. Найперше, що сьогодні є війна Діти багато, може, бігають в бомбосховища. Діти, може, не мають такого дитинства, якби мали мати дитинство. І тому, знаєте, кожен всю війну щось вкладає. І ті діти вкладають, жертвують, віддають своє дитинство. Для дітей це дуже щось неймовірне. Ми навіть, бачите, стараємося так, щоб Миколай мав образ такого поважного Миколая. Тому що я, пам'ятаючи своє дитинство, згадую, що це для мене було дуже важливо. Святий Миколай із подарунками приїхав і до вихованців Ямпільської спеціальної школи. Восьмирічний Костя розповідає, про що просив у святого Миколая. Машинка на пультові і автомат і пістолет. – Так. І що отримав? Машинку. Олена Венгар, психолог благодійного фонду, розповідає, отримали понад тисячу листів від дітей. Минулоріч, каже, листів було 800. Загалом у нас 92 подарунки було і ямпілі 111. З кожним роком у нас більше і більше дітей. Цьогоріч також нас брали в ці акції «Діти ВПО». Гарні подарунки? Да. Я вірю, що ти будеш таким же гарним хлопчиком. І я завітаю до тебе наступного року. Вітаю, Святий Миколай. Леся Боровець, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Копія першого зеркального телескопу, котрий винайшов у 1668 році, відомий всім – Ісак Нютон. Михайло Бондаренко каже, його перший телескоп коштував зарплатню інженера. На власному подвір'ї хмельничанин облаштував астрообсерваторію. Батько подивився, що в мене є така тяга, і він купив це. Перше був в продажу телескоп. Коштував він на той час дикі гроші. 83-й рік платня інженеру була приблизно десь 110-120 карбованців. А цей телескоп коштував... 110 карбонусів. астрофотографів. в них теж є кілька течій. Наприклад, є ті, що знімають так звані діпскаї, це об'єкти далекого космосу, галактики, туманності, скучення, кульові, російні, їх дуже багато. І Є аматори, які знімають планети. 17 років чоловік фотографує Сонце, планети та їх супутники. Найбільш вдалою вважає світлину Сатурну, розповідає астрофотограф. Був дуже сильний мороз, було десь мінус приблизно біля 20 градусів, і атмосфера от, ту ніч була Дуже гарна, астрономічна атмосфера. Ми зняли такий Сатурн, що потім, коли ми показали це нашим знайомим професіоналам, астрономам, київським, вони нам сказали, хлопці, ну вона здура, це знімок хабла. Причому ми засняли на Сатурні, засняли шторм. Знімок на той час, це був ну, серед аматорії, це сенсація. Українські військові використовують телескопи на передовій, говорить Михайло Бондаренко. Робили кілька замовлень. Ставили телескоп на триногу, камеру дроти йдуть з камери блиндаж. Наприклад, людина сидить собі за комп'ютером і бачить зображення з телескопу. Окуляр виймається і замість окуляру вставляється камера. І виходить так, що якби об'єктив телескопу він виступає в ролі об'єктиву для камери в будь-якого. Аматор астрономії серйозно, в нього є кілька телескопів під різні задачі. Михайло Бондаренко каже, має чотири телескопи. Самий потужний телескоп в мене, він підвірі стоїть. Я його прячу тільки от, коли починається така серйозна осінь така з дощами. Він має апертуру 405 мм, тобто майже півметровий. Є трошки менший Шміт – 250 міліметрів. Це такий в мене, можна сказати, походний телескоп. І є четвертий телескоп – це суто сонячний телескоп. Він використовується тільки для, сонця, тільки для Сонця. Там стоїть спеціальний фільтр в нього. Михайло Модренко каже, під час астрономічних спостережень доводилось бачити явища, пояснень, яких ні він, ані вчені не мають. Щось таке, що я не можу пояснити, я бачу. Є кратери на місяці, котрі міняють колір. Як пояснити це, вчені, ну нема такої сталої теорії. Ну, я, от, наприклад, бачу спалахи на темній стороні місця. Ну, звичайно, що є багато дуже прихильників, там, і нелої, і цивілізації, хтось там літає. Ну, 99% це все можна пояснити, що це таке. Але все ж таки є, пара відсотків є такі речі, що пояснити не можна. За словами Михайла Бондаренка, в Україні з 365 діб атмосфера Землі дозволяє робити гарні астрономічні світлини не більше 20 діб на рік. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.